Першою рисою цього нового сезону в Лобках так, було те, що, по суті, ми всі, гравці туристичного ринку, розуміли, що туризм гаплик цього року. Війна не до туризму точно. Розповідає Сергій Толстіхін, власник зеленої садиби на Бакоті. Каже, з початком повномасштабної війни Росії проти України перекреслив усі плани на літо. Запросив у свою садибу у селі Гораєвка вимушених переселенців. Перший же день війни я дав оголошення, що ми можемо безкоштовно прийняти дві родини. І ясно, що питання якогось там заробітку, туризму, ну, відійшло на другий план абсолютно. Натомість зараз, коли вже пройшло три місяці, по суті, війни настало вже літо хороше, я відзначаю, що туризм є. Для мене це певне здивування. Хмельницька область знаходиться в тилу, говорить Сергій. Люди потребують морального та фізичного відпочинку. Їх приваблюють краєвиди та особливості сільського життя. Розповідає, власники туристичного бізнесу проводять екскурсії для вимушених переселенців, знайомлять їх з Хмельниччиною. Мимоволі виник термін «переселенський туризм», каже експерт. Людям треба перезавантажитись від постійного напруження пов'язаного з війною, В кого що? Хтось волонтерить, допомагає, хтось на фоні цього новин постійних, так? Тобто люди втомлюються, перед усім морально. ну і, звісно, хороша погода, вона якби спонукає десь трішки вирватися з міста. Юрій переселенець з Броварів спочатку проживав у Сергія. Розповідає, до війни займався туристичним бізнесом. Наразі чоловіки об'єднали свої зусилля та стали бізнес-партнерами. Нас спочатку сприймали як переселенці. Приїхали ми 50 днів тут, а жили. Думали на дві ночі, а прожили 50 днів. Ми поверталися додому зараз приїхали сюди вже на добровільній основі жити. Перенесли сюди свій туристичний бізнес. І зараз у нас штаб-квартира перенеслася з Києва в Гораївку. Юрій говорить, освоївся не тільки в громаді, але й вивчив особливості краю. Розробляє туристичні маршрути для велотурів. У мене великий досвід розробок таких подібних турів. Я вже тут освоївся, вже багато стежок розвідав, які навіть там ніхто не проїжджав ніколи, але я вже знаю, як там такими потайними стежками людей провести. З точки зору, Мандрівок – тут дуже гарна природа. Мені подобається рельєф, що тут не все рівне, як на Сковорідці, а такі то вниз, то вгору, і воно так різноманітно. Суттєвою відмінністю цього туристичного сезону, говорить Сергій Толстіхін, це відпочинок без веселощів та музики. Ми запровадили правило, що в нас нема музики. Тобто, якщо вечором собі спілкуємося, обмінюємося досвідом, я, як правило, Стараюся, щоб ми все ж таки пам'ятали, завдяки кому ми тут сидимо відпочиваємо, що є зараз в цей момент захисники, яким зовсім і не до туризму, і в них смертельна небезпека, і вони нас захищають, щоб ми могли займатися і розвивати туризм. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.